للدخل عن طريق مثلا استغلال المؤهلات الطبيعيه للمنطقه في إحداث أنشطه سياحيه بيئية مسؤوله وإقامة مسارات سياحيه ثقافيه وتاريخيه كذلك آه، تدرس السكن إلى تطوير قطاع الخدمات للاستفاده من فئه الشباب التي عبرت عن استعدادها للإنخراط يعني في هذا النوع من الأنشطه وتوجيب الأنشطه الاقتصاديه بالمناطق الصناعيه الموجوده المحليه نحو قطاع قطاعات الصناعات الغذائيه كمنتوجات البحر والمعجنات والزيوت. لذلك البرنامج الجهوي بالنسبه للجهه ديال المنطقة ينبغي اعتماد نهج شامل وتشاركي مع مختلف الجمعيات المحليه ومؤسسات التنميه المحليه وهيئات المجتمع المدني للعمل على تطوير الانشطه الاقتصاديه المديره للداخل. الاعتماد مرة أخرى على السياحة البيئية وإحداث مناطق متخصصة في الصناعات الغذائية وتطوير قطاع الخدمات. كما يجب العمل أيضا على تطوير وتحسين البنية التحتية للطرق وفك العزلة عن المناطق مثلا مثل إنشاء طريق تنابية بين كالايريس والتربيس. من جهة أخرى يهدف يعني البرنامج إلى تشجيع ودعم استثمارات الجالية المغربية المقربة وذلك الأمر الذي يستدعي تحسين الربط الجوي والبحري لمدينة القصيمة مع بعض وجهات الأوروبية. بالنسبة للمجال القريب اللي التي يمتد بالتبديل من الفريدة إلى والدو أغلب المطالب الإدارة تترتبط بالبنية التحتية وفك العزلة من جهة وكذلك تطوير الأنشطة الاقتصادية والتجارية واللوجستية بالمنطقة فيما يخص شبكة المواصلات هناك دعوات لتسريع إخراج مشروع الطريق السريع الرابط بين تطوان وميناء طنجه المتوسط عبر خميس كذلك ربط منطقه تطوان شور بمدينتي تطوان ومارتيل لتسير بوجه استقرار العاملين بيه. هناك ايضا مطالب اعاده تشغيل مطار تطوان الذي يوجد في حاله شد التوقف لفك عزلة عن المدينه وتشجيع الاستثمار والسياحه الخارجيه كما يتعلق بالشق الاقتصادي هناك طبعا مطالب بانجاز وفتح وتطوير منطقة الأنشطة الاقتصادية الحرة بالمنطقة، والعمل على توفير برنامج إنعاش وتأهيل منطقة الأنشطة الاقتصادية والصناعية واللوجستية. لذلك يعمد يعني برنامج الجهوي إلى تعزيز دور تطوان في الإقلاع الاقتصادي للمبيض عبر استغلال المؤهلات الخاصة بالمنطقة بشكل انتقالي، لأن منطقة تطوان للأسف لم تستفد اقتصاديا من ازدهار الحركة التجارية لبناء التجارة المتوسطة. هذا الإقلاع الاقتصادي يمر على تقوية شبكة المواصلات الجوية والبحرية والبريه والسككية وإيجاد بدائل ناجعة لمرحلة ما بعد التهديد الجنوبي. فيما يخص في المجال الرابع اللي هو في الأوسط تتمثل أهم الانتظارات الساكنة في فك العزلة عن طريق تقوية الشبكة الطرقية بين التجمعات السكنية الأساسية. تنتظر الساكنة أيضا تطوير الأنشطة الاقتصادية المحلية عبر انشاء مسارات سياحيه مع تضمين الرصيد الطبيعي والجبلي للمنفقه وتاهيل الاقتصاد التضامن المحلي من خلال تشجيع المنتجات المحليه وكذلك تشجيع الصناعات الغذائيه من خلال وحدات صغيره الحجم مع خط سلاسل القيم محلية هناك ايضا انتظارات كبيره فيما يخص مشكل القنب الهندي لتسويه وضعي القانونية للفلاحين ومزارع القنب الهندي وكذلك استفاده الساكنه المحليه في مناطق تصنيع وتدمين القنب الهندي للأغراض الطبية والصناعية. لذلك يتوخى البرنامج إطلاق برنامج تنمية للمناطق الجبلية الوعرة عن طريق التمدن. ويتم ذلك عن طريق إطلاق سياسة إقليمية ومحلية لتعزيز وإنشاء تجمعات سكنية لائقة تتوفر على بنية تحتية محترمة للخدمات الأساسية. كما يهدف البرنامج إلى تعزيز البنية التحتية الاقتصادية عبر إنشاء تعاونيات لتثمين المنتجات الزراعية ووحدات إقامة سياحية طبيعية. بالنسبة للمجال الخامس، اللي هو وزان، تنقسم مطالب وانتظارات الساكنة إلى عدة أقسام، منها ما هو مرتبط بالبيئة والطبيعة، ما هو مرتبط بالتجهيزات والبنية التحتية، وما هو مرتبط بالقيم في مجال البيئة والزراعة، هناك مطالب بتوفير خدمة الماء الصالح للشرب على مدار السنة. والحد من فقر وضع في جودة التركة بسبب عوامل التعرية الشديدة بالنطاق. كما تنتظر الساكنة إيجاد مدائن ناجعة للسمع المفرط للخشب الذي آه، يترتب على تراجع الغطاء العضوي. هناك أيضا مطالب بالرفع من مردودية أشجار التين والزيتون وتثمين سلاسل إنتاجها. مطالب من ناحية البنية التحتية مطالب إنشاء مستشفى متعدد الاختصاصات في مدينة وزان تتم في معالجة الحالات الخاصة عوض نقلها إلى مدن أخرى وإطلاق مشروع طريق سيار طنجة فاس عبر وزان في مجال الثقافي والسياحي يتم برنامج إلى تنمية البنية السياحية بوزان سيما تلك المرتبطة بالسياحة الروحية كما يخص الكناب الهندية كما أسلفنا الذكر هناك مطالب تسوية الوضعيه القانونية للصغار ومزارع الكناب الهندية في إطار هذه المادة لأغراض الطبية والصناعية وكذلك إنشاء وحدات محلية لتصنيع وتنمير هذه المادة لذلك ياريك يعني برنامج إلى استثمار أمثل للامكانيات الفلاحية للأقليم لكي تأخذ وزان مكانتها المستحقة على المستوى الوطني يتم ذلك عن طريق تطمير الهلات الوصيحة من جمعيات وبالحوار الاجتماعي <تصفيق> الفناء بين مختلف الاطراف المعنية. كما يهديك البرنامج الى مراجعة الصراعة الحالية والسياسة الزراعية الحالية التي تتميز بضعف المردوديه والى ارشاد ومواكبة المزارعين نحو بدائل مربحة ومستدامة من الظروف المنطقة. من جهة اخرى هناك فرص لتطوير وتحديث الزراعة المحلية من خلال انشاء ورش صناعية صغيرة لتصنيع الاغذية والمنتجات الزراعية المحلية. بالنسبه للمجلس السادس هناك مطالب انشاء طريق مزدوجة بين العرايش و هذا الجسر اللي هو العرايش طبعا تطالب السكنه انشاء طريق مزدوجة بين العرايش وتطالب على غرار طريق العرايش التضبيه هناك مطالب بتاهيل وتطوير الشريط الساحلي على غرار كورنيش اصيلا واستغلال مساحه حضره بغابة العرائش لإنشاء حدائق ترفيه للأطفال ومسالك رياضية للجميع. في الجانب الثقافي والرياضي هناك دعوات لفتح أبواب المركز الثقافي القريب من الميناء المدينة القديمة، والتسريع بفتح المسبح المغطى، وكذلك إنشاء قاعة رياضية مغطاة متعددة الاختصاصات الجغرافية كرة السلة والكرة الضفيرة. بالقصر الكبير هناك انتظارات لإنشاء معهد للتكنولوجيا الفلاحية يواكب إحداث المنطقة للصناعة الغذائية بذات المدينة. لذلك يهدف البرنامج إلى منح العلائش تموقعا جديدا في سلسلة القيم الوطنية والدولية. هذا التموقع يأتي في خلال إنشاء منطقة للصناعة الغذائية متخصصة في تنمية المنتجات الغذائية المحلية، وإحداث مناطق صناعية للخدمات واللوجيستيك، وكذلك إنشاء سوق إقليمي كبير يجعل من العلائش مركزا حقيقيا لتسمية الأسواق الإقليمية الأخرى بالخضر والفواكه. هذا التوقع الجديد ينبني أيضاً على اطلاق فكرة مشروع محطة في القطار فائق السرعة تجهد على مستوى العالميش للاستفادة من الموقع المتميز للمدينه على محور الدار البيضاء من أطرجة المتوسط. المتوسطة فكرة الخاص رأينا كيف يمكن البرنامج الشهوي لعزم الاستقلال في جهة أطرجة جبوان أن يثمين الطاقة الكاملة بالمنطقة بشكل الانتقاليه عن طريق مجموعه من البرامج المجاليه المنسجمه والمتكامله فيما بينها تشمل عده محاور من بينها تعزيز الاقطاب الحضرية وتقويه الجذبيه الاقتصاديه، اطلاق تنميه المناطق الجبليه الوعر عضات المدن، الاستثمار الامثل للامكانيات الفلاحيه للمنطقه، التموضع الامثل في سلسله القيام الوطنيه والدوليه، وكذلك انخراط المنتقلين الاستقلاليين من اجل تنميه شامله ودامجه وتشعبيه. ولحزب الاستقلال خزان المحترم من الثقافة البشرية المتميزة ذات المعرفة الميدانية الدقيقة والتي لها من المؤهلات ما يمكنها من الدفع عجلة التنمية إلى الأمام ومن تنزيل مبدأ الإنصاف المجالي الآن.